Τα λάχανα 1 Χε η Χε θρύτακι είναι 2 Χε 3 Το καροτόν 4 Το κρόμιον 5 Το σκόροτον 6 Ο σίκουος Ε σίκουος 7 Το πράσον 8 Ο ασφάραγος 9. Το περσικόν 10. Ο φάσελος. 11. Ο πίσος. Το γεώμεελόν. Τρίακαίδεκα Το πέτρος ελλήνων. Το καρτόν Κρόμιον Το σχοϊνόπρασον. 5 αι, ἑκαϊδεκα, το κάψικον, αι, ἑπτακαϊδεκα, έπτα καϊδεκα, οκτοκαϊδεκα, το σέλινον, εννέα καϊδεκα, ο αραμπόσιτο, έικοζη, ε, κολοκίντσε, το σπανάκιον, έικοζη δύο, ε, με Ζδάνα.